Oh. Uh... واسماعيل وادريس وذا الكفير. ايوه ايوه مولان. ذلك يا محمود. واسماعيل وادريس وهذا الْيَوْمَ قال <تصفيق> مولانا <تصفيق> ان شاء الله <تصفيق> What? الله <تصفيق> حي Femme, I got Well then um... Amen. Uh -huh. ايه الحلاوه الطعامه دي الله يفتح عليك ذس لَهُ جن مِنَ وزكريا <تصفيق> <تصفيق> فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا نعم وَاللَّهِ <تصفيق> عَلَيْكَ <تصفيق> <تصفيق> The Lord <SENCIO> Amen. Yeah. إن شاء الله يا حبيبي Let down, let down, نعم نعم ما Best day, baby! عليك، سبحانه الله الله الله الله الله يسلمك الله يسلمك الله الله الله